شركة بارادايستك العقارية ترحب بكم إخواني وأصدقائي الأعزاء اليوم سوف نشاهد سوية شقة من العصر الحديث في منطقة راقية في منطقة في مركز مدينة بورصة في منطقة النلوفر في حي الشملجة ثلاث غرف وصالون بداية فضلا يرجى الإشتراك في القناة من هنا وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا من الضغط على زر الإعجاب مدخل الشقة طبعا مساحة الشقة 220 متر الباب الرئيسي من الأبواب الفاخرة جدا وارتفاعه يصل حتى السقف تقريبا مكان لساعة الغاز في جنب المدخل سوف يكون مغطى ايضا وهنا أقفال احتياطية للباب الدخول على اليسار مكان الشاشة الذكية للتحكم بخصائص الشقة من خارجها او من داخلها لأن الشقة سمارت هوم شقة ذكية وعلى يمي مباشرة غرفة صغيرة للمعاطف والأحذية لإرتدائهما أو خلعهما أثناء الخروج والدخول ويوجد فيها خزانتين متقابلتين لوضع المعاطف والأحذية أو الأشياء التي ترونها مناسبة ويتوسطهما مرآة على طول الجدار والأبواب سحابة كما نلاحظ كي لا تأخذ مساحة وحتى التصميم جاء أن الباب تدخل في الجدار تدخل في الجدار كي لا تأخذ مساحة من الشقة ديكورات صخفية باب الصالون ديكورات راقية جدا وعصرية ممرات أيضا منارة الأراضي من أفخم أنواع الباركي والمرمر وجد ديكورات صخفية إضافة لإنارات مخفية الصالون مساحته جدا جيدة عريضة وطويلة وله ايضا بلكون تخديمي يخدم الصالون المطبخ البلكون عريض وطويل من البلاكين المميزة والان نشاهد بقية الشقة الغرفة الاولى هنا مساحة جيدة. وهنا المطبخ الراقي الجميل. هنا مكان للتلفاز. ويوجد عندنا طاولة في الوسط. وله ديكورات واينارات سقفية. نأتي الى الخزن والمرمرد لتحضير الطعام. المجلة حوضين كما نلاحظ. وهنا خزن ألويه يوجد منها الفتح البوابة ومنها الهيدروليكية تفتح للأعلى إضافةً ثانية يوجد سخان الغاز هنا وفلتر الهواء من نوع سيمينس الألماني اكسسوارات حديثه في خزن المطبخ لوضع حاجات المطبخ المتنوعه يمكن الخروج الى البلكون من هنا ايضا المطبخ كما نلاحظ مليء بالخزن السحابات لان حاجات المطبخ كثيره وبحاجه الى اماكن لتخزينها وهنا الميكروويف والفرن ويوجد عنا هنا مكان البرات وبجانبه أيضا خزانة تخدمية، ولم ينسى المصمم حتى في الطاولة الوسط يوجد مآخذ الكهرباء طاولة الوسط التخديمية لها أيضا سحابات سحابات هيدروليكية كبيرة واسعة لوضع الحاجات الضرورية المطبخ كبير من المطابخ الكبيرة والمخدمة بكافة التجهيزات هنا غرفة الخسيل مكان هنا مغسلة صغيرة سوف يركب حنفية هنا وهنا مكان خسالة ونشافة وخزانة علوية لوضع مواد وحاجيات الخسيل هنا الحمام الرئيسيه ديكورات والوان وانارات جدا راقيه كما ترونها لم ينسى المصمم اختيار الالوان والمواد والانارات المخفيه للتناغم بينهما في هذا الحمام نستمتع بالإنارات في الحمام الرئيسية غرفة نوم ثانية هنا أيضا مساحتها جيدة والآن نشاهد غرفة نوم الماستر الكبيرة أيضا ذات إنارات خفية ويوجد عند تمديد المكيف هنا. ايضا يوجد في غرفه الصالون ايضا يوجد تمديد للمكيف في غرفه الصالون وهنا حمام الماستر ايضا المريح والوانه هادئه وكامل يوجد فيه المغسله يوجد فيه انارات السقفيه يوجد فيه كبين التواليت وكبين الدوش المواد المستخدمه مواد راقيه جدا من افخم الانواع اون دي ايديال ماركه ايديال المشهوره والماركه الثانيه هي ماركه جروهي ايضا المشهوره كما ترونها مواصفات الشقه مواصفات جدا راقيه ومنفذه من مواد نخب أول حتى الابواب ايضا مسكات الابواب كل شيء مميز في هذه الشقه هنا مكان في الخارج لموقع المكيفات كي لا تاخذ مكان في البلكون مكان خارجي في مدخل الشقق لكل طابق في عجله شقتين متقابلتين صوتهم مصعد والدراج مرمر نشاهد البناء من الخارج واجهات جميله ادخل المصمم في الوجه الرئيسي عده الوان من الفضي والابيض والبني لتعطي تناغم وكونتراست مع بعضها البعض والشارع الرئيسي هناك يمكن السير بالاقدام عليه سوف نشاهد بعده عن البناء ها هو الشارع الرئيسي مكان موقف الباص القريبنا الشقة موقع الشقة مميز لقربها من الخدمات العامة ومراكز التسوق هذا مكان لدينا اليوم أرجو أن ناد.